Ultima or, Banca națională a crescut rata dobânzii de politic monetar, se scumpesc creditele în lei. Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, BNR, a anuncat luni, cre sublinierea ratei dobânzii de politic monetar de la 2,25 la 2,50 pe an, începând din 9 mai. Majorarea ratei dobânzii de politic monetar la nivelul de 2,50 pe an de la 2,25 pe an începând cu data de 8 mai 2018 se arată în comunicatul BNR, remis stirii pe surse. Astfel, BNR a anuncat sublinierea i majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50 pe an de la 1,25 pe an sublinierea ratei dobânzii aferente facilitii de creditare la 3,50 pe an de la 3,25 pe an începând cu data de 8 mai. BNR a decis pe strarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei sublinierei în valuta ale instituțiilor de credit. În 4 aprilie, BNR a decis menținerea ratei dobânzii de politic monetar la nivelul de 2,25 pe an. La începutul lunii februarie, BNR a crescut rata dobânzii de politic monetar de la 2 la 2,25 pe an.